Zihur, geroz eta gehiago erabiltzen duztu lazdure esmartfona edo zertarako. Pentsatu alduzu horrek ekar ditzakeen arriskuetan, ohiko mehatxuetako bat fizinada, bal dakizu zer den. Iru mota bat da, zure informazio konfidentziala lortza helburu duena. Adibidez, zure kontuetako pasaitzak edo kreditu txartelen zenbakia. Horretarako, itxura ofiziala duen mezu bat bidaltzen dizute, konfidentzazko enpresa edo pertsena bat direla esanez. Bezu hori, posta elektroniko bidez bidaltzen dute normalean, baina SMS, telefono hodeiak edo sare sozialak ere erabilditzakete. Fishing izena inglesezko fishing itzatidator, hau da, arrantza, izan ere erabiltzaiek amua dezaten saiatzen dira. Arrizkutsua dirudi ez da, hona hemen mehatxua saiesteko hainbat hulku. Ez zure datuak posta elektroniko bidez. Enpresek ez dizute inaiz finanzadaturik ez pasaitzik eskatuko bideo honetatik. Mezua susmagarria iruditzen bazaizu ez egin klik bertako esteketan. Ziurrego nahi baduzu, deitu mezuaren ustezko bidaltzaiari. Ofiziala dela uste duzun batean sartzen bazara, egiaztatu elbidearen hasieran HTTPS jartzen duela, eta ondoan itxi bat dagoela. Ziurtatu bisitatu nahi duzun bue borriaren elbidea zuzen idatzi duzula. Elbide ezagunenei letraren bat aldatuz jendea engainatzen saiatzen baitira. Fixinaren biktima izanzarela uste baduzu, Zure pasaitz guztiak, berehala aldatu eta jartzaitez harremanetan benetako enpresa edo erakundearekin. Orain garbi daukazu, ezta? Argibilli, ez, Argi ez direntzia moa.